Схватки в мене кожні 5-6 хвилин, тривають 30 секунд, навіть вже може більше. До Добренько. Як ваш настрій? Все добре. Аліна Пришляк розповідає, народжуватиме вдруге. Всі дуже пильнують. Санітарка, що кошерка, що лікарі чергові, всі приходять, питають, як сам все дуже добре.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 Немовля перебуває в палаті разом із мамою цілодобово. Це одна з новацій, яку ввели в післяпологовому відділенні перинатального центру, розповіла завідувачка відділення Ірина Грабчак. Ми активно пропагуємо партнерські пологи, активно пропагуємо ранній початок грудного вигодування. І батьки, поки перебувають в межах лікувального закладу, навчаються і набувають той неоціненний досвід по догляду за новонародженою дитиною. Медичний персонал 24 на 7 готовий допомогти. Наталія Джуль розповіла, які пологи їй запам'яталися найбільше.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 У мене таке враження, що більше в житті нічого не вмію робити, крім того, як приймати пологи. У перинатальному центрі «Мати і дитина» працює півсотні акушерок, розповів директор медзакладу Віктор Овчарук. Відповідальність, коректність і чуйність – це все, що можна сказати про акушерок, які приймають у свої добрі руки крихітку, яка тільки народжується. Тому вони не можуть бути інакше, Но я вважаю, що це і покликання